Rupturi totale între liderii europeni, Donald Tusk explic de ce nu l-a felicitat pe Vladimir Putin. Presubliniere din Teleconsiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ce nu l-a felicitat pe presubliniere din tele Rusiei, Vladimir Putin, pentru renumire, relatează Reuters. Patacul de la Salisbury, nu am dispoziția de a sărebetori renumirea presubliniere dintelui Putin, a răspuns tuzc reporterilor, la întrebarea de ce nu l-a felicitat pe liderul de la Kremlin, care a obținut al patrulea mandat, în urma alegerilor de subliniere urate duminică în Rusia, scrie Agerpres. Reuters remarc divergența clar de opinii la vârful Uniunii Europene, în privința atitudinii fac de Rusia, presubliniere din Telecomisiei europene, l-a felicitat pe Putin pentru realegere, fără a face referire la atacul cu agent neurotoxic împotriva fostului spion rus Sergei Skripal pe teritoriul Regatului Unit. Juncker a trimis marți scrisoare scurt pre-subliniere rus, exprimându-și speranța că acesta va restabili ordine de securitate paneuropean bazat pe cooperare. Londra a repetat miercuri acuzațiile la adresa Moscovei, pe seama cereia pune atentatul. Premierul britanic Teresa Mai, le va cere joi omologilor ei europeni să condamne Rusia. Un proiect de declarație comună a liderilor e, consultat de Reuters. Urmează să afirme ce Uniunea prive subliniere de extrem de serios evaluarea Regatului unit potrivit cereia este foarte probabil ca federația rusă să fie răspunstoare de otrvirea lui scripal sublinierei aficei acestuia. Organizația pentru securitate subliniere cooperare în Europa. OSCE, apreciați ce alegerile prezidențiale din Rusia nu au oferit o alternativă reală sub liniere. I-au fost marcate de presiuni incorrecte asupra criticilor puterii.